قاعات المسك للاحتفالات قاعة الافراح المثلى حيث التنسيق المذهل للاضواء والازهار والجو باكمله فهي قاعه في غايه السحر والجمال وهي حلم لكل عروس تليفون رقم 0796850789 قاعات المسك للاحتفالات